انتقامك لكل حدا بيتمنى لك الفشل هو انك تحقق نجاح ما قدرت تحققه من قبل. هيدي بتكون اقوى طريقه بترد فيها على حدا ما بده اياك تنجح. استخدم استهزاءه فيك وبقدراتك وحوله لدافع قوي يخليك تصمم انك تنجح لو شو ما صار. وما تنسى ابدا لما توصل للنجاح المطلوب انك تتواصل مع كل حدا راهن على فشلك. وتشكرو لانو هوي كان احد الاسباب لهالنجاح الكبير اللي وصلتلو